Άκου να δει λοιπόν τι παίχτηκε. Αρχικά καλώ ήρθα σε ένα καινούριο βιντεάκι του top 5 worldwide. Ξέροντα λοιπόν την κατάσταση και ξέροντα επίση ότι θέλει καινούριο κινητό, έλα πει την αλήθεια. Σου έχω φτιάξει μια λίστα με τα οικονομικότερα αλλά καλύτερα smartphones τη αγορά για το 2020. Αλλά πριν προχωρήσουμε στο βίντεο, μην ξεχάσει να κάνει ένα like και ένα subscribe στο κανάλι. Λοιπόν, στο νούμερο 5 τη λίστα έχω βάλει το realme 5. Σε τιμή 160 ευρώ περίπου. Ένα κινητό με 5.000 mAh μπαταρία που ξεχνάς να το φορτίσεις. Ωστόσο, η μπαταρία δεν είναι τόσο μόνο το θετικό που προσφέρει έναν χρήστη, αφού η τετραπλή του πίσω κάμερα και η υψηλή του ταχύτητα έρχονται για να ολοκληρώσουν μια άριστη συσκευή Android. Μια όχι τόσο γνωστή εταιρεία, η οποία σταδιακά κερδίζει όλο ένα και περισσότερου χρήστε, αφού τα κινητά που διαθέτει στην αγορά δεν έχουν να τίποτα. Λοιπόν, γεννούμε το 4 θα σε πάω στο Huawei Honor 9X. Είναι περίπου η τιμή του στα 180 ευρώ. Το κινητό λοιπόν αυτό είναι ένα μοντέλο που σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητο από πέρυσι που κυκλοφόρησε, ενώ οι πωλήσει του συνεχίζονται να είναι πολλέ έω και σήμερα. Οι γρήγορε επιδόσει του, η μεγάλη διάρκεια τη μπαταρία του και ο πανέμορφο σχεδιασμό του σίγουρα θα σε αφήσουν εντυπωσιασμένο. Το επόμενο κινητό που θα σου μιλήσω δεν είναι άλλο από το Redmi Note 7 που ετοιμήτρουν γύρω στα 170 ευρώ μία λίγο πιο οικονομική επιλογή σε σχέση με το Redmi Note 8 Tough με εξούς όμως σημαντικέ δυνατότητες. Ένα πολύ αξιόπιστο μοντέλο τη εταιρεία το οποίο έχει ένα τεράστιο αριθμό απολύσεων σε όλο τον κόσμο. Σίγουρα αγοράζοντα το συγκεκριμένο μοντέλο θα έχει κάνει μία από τις πιο value for money επιλογές ενώ θα απολαύσει ένα μεγάλο αριθμό πλέον εκτιμάτων. Huawei Honor 20 Lite, περίπου 170 ευρώ. Ένα υπερόχο smartphone που δικαιολογημένα τοποθετείται ψηλά στη λίστα με τα φθηνότερα κινητά τηλέφωνα, λιγότερο από 200 ευρώ. Η Huawei τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει ένα μεγάλο μερίδιο στην παγκόσμια αγορά με τα κινητά της τηλέφωνα, όχι άδικα άλλωστε, αφού μαζεύει τη Ζiaomi αποτελούν τις δύο πιο αξιόπιστες εταιρείες σε οικονομικά smartphones. Το Huawei Honor 20 Lite πρόκειται για ένα αρκετά γρηγορό κινητό τηλέφωνο το οποίο θα σε αφήσει απόλυτα ικανοποιημένο. Τα τεχνικά του χαρακτηριστικά είναι ιδιαίτερα σημαντικά, ενώ σίγουρα δεν θα στερηθείτε τίποτα σε σχέση με πολύ ακριβότερα κινητά τη αγορά. Νομίζω πω ήρθε η ώρα να σου μιλήσω για την more value for money αγορά που θα μπορούσε να κάνει σε smartphone. Όπω προανέφερα, η Xiaomi αποτελεί μια από τι κορυφαίε εταιρείε τόσο από θέμα ποιότητα όσο και τιμή. Διεκίνονταν δηλαδή, λοιπόν να μην κερδίσει την πρώτη θέση τη λίστα ένα υπέροχο κινητό όπω το Xiaomi Redmi Note 8TAV, ένα smartphone που θα σα εντυπωσιάσει με την απόδοση του ακόμη και στο άνοιγμα των πιο απαιτητικών εφαρμογών, ενώ η υψηλή ανάλυση κάμερα θα παρατήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κάθε στιγμή. Τιμή περίπου 180 ευρώ.